DICOT anunță ce s-a întâmplat la vizita lui Tudor El Toader la sediul Direcției. Ministrul Justiției Tudor El Toader s-a întâlnit luni cu conducerea DICOT pentru a discuta despre activitatea Direcției în anul 2017, precum sublinierea i despre abordarea strategic viitoare a luptei împotriva criminalicii organizate. La întâlnire au participat procurorul sublinierei Faldnicot, Daniel Corot sublinierei consilierii acestuia, procurorul sublinierei Fadjunt, precum sublinierei procurorii sublinierei Fiaisecilor din cadrul direcției. Biroul de informare sublinierei relații publice din cadrul Direcției de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizat sublinierei terorism este împuternicit. să aduc la cuno, subliniere din ca opiniei publice, următoarele: În cursul zilei de astăzi, domnul Tudorel Toader Ministrul Justiției a participat la o întâlnire cu conducerea din în cadrul cereia au fost abordate subiecte legate de activitatea din prezentată în raportul de activitate pe anul 2017 și de necesitile de abordare strategic viitoare a luptei împotriva criminalitii organizată și a altor infracțiuni grave asociate acesteia. La întâlnire au participat procurorul FA Direcției, consilierii acestuia, procurorul FA Junti Procurorii FI Sechilor din cadrul DICOT. Pe agenda întâlnirii s-au aflat următoarele subiecte. Analiza subținta evoluiei unor indicatori relevanți din activitatea cot 2017, reflectai în raportul de activitate, trenduri, irechim necesare de dezvoltare, alerte, lipsa unei analize naionale de risc, necesitatea promovării unor propuneri legislative referitoare la infracțiuni în materia operaiunilor fere drept. Stane susceptibile a avea efecte psihoactive, Art.151 cpp, Art.1121 CP stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020. Mai mare stadiul legii de aprobare a UG 78 pe 2016, principalele modificări pe care înelegem să le susținem în lecturi cu AUG 76 pe 2016, anex sau nu. Mai mare 8 Compatibilizarea structurilor MP, ale direcției de combatere a criminalitii organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform competeniei prevăzute de lege pentru efectuarea urmăririi penale. Mai mare 41. Operaionalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigailor financiare afectate, urmăririi, identificării și sequestrii produsului infracțiunii, în cadrul DICOT, format din specialitii proprii ofieri de poliție judiciar de tai în cadrul DICOT. Mai mare Repartizarea unui sediu în condiile legii numărul 304 pe 2004 pentru MP, gicot crearea unui parc auto propriu. Viziunea strategic națională de combatere a criminalității organizate prezentat de DICOT în raportul de activitate pe anul 2016. Un eincoeren, inconsisten redundan în documentele cu valene strategice, Propunerii de modificări de ordin organizatoric. Modificare regulament de funcționare și organizare. Resurse umane. Funcții de conducere neocupate prin numire în cadrul DICOT, a propunere de ocupare este de resortul Ministrului Justiiei, se arată în comunicat.